اديش صار لك ما انبسطت؟ اديش صار لك ما فرحت؟ متى كانت اخر مرة اللي ضحكت فيها من كل قلبك؟ لوين هالدنيا عم تاخدك؟ شو صاير عليك تعمل بحالك هيك؟ طلع حالك من هالحبس اللي انت فيه وبلش قول لا لكل شيء عم بيسرق فرحتك قول لا لكل شيء عم بيغتال راحة بالك قول لا بوج كل مين عم يمنعك تكون مبسوط وفرحان تحكم بحياتك وعيش صح؟